ہم اس وقت حال روڈ پر موجود اچھا مطلب آپ کے خیال میں یہ ون وے نہیں بنتا ہے کس ون وے پہ تو آپ چلان کروا کے مسکرہ رہے ہیں کرنے پہ دوزار روپے فائن جو ہائی کورٹ کے حکم پہ ٹریفک پولیس نے شروع کیا ہوا تھا جی بسم اللہ الرحمن الرحمن ناظرین ہم اس وقت حال روڈ پر موجود چودری فیاض حال روڈ انصاف گروپ کے پریزیڈنٹ ہے ہمارے ساتھ چودری فیاض تو انہوں نے آج یہاں پہ یہ جو ہائی کورٹ کا حکم ہے کہ ون وے کی جو خلاف ورزی کرنے پہ دو روپے فائن جو ہائی کورٹ کے حکم پہ ٹریفک پولیس نے شروع کیا ہوا تھا تو اس سلسلے میں چودھری فیاد صاحب نے یہاں پہ باقاعدہ ناکہ لگوا کے تو یہ اس کا امپلیمنٹ کروایا ہے، اطلاق کروایا قانون کا کہ رانگ وے جو چلتا ہے یہاں پہ وہ ختم ہو تو ہم چودری فیاض صاحب سے بات کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہمیں تفصیل سے آگاہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہ ہمارے ہائی کورٹ کے حکم دیا ہے کہ جو ون وے ٹریفک کا جو انہوں نے دو ہزار جرمانہ رکھا ہے تو یہ ہائی کورٹ کا بہت ہی اچھا کام ہے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہمارے جو, جو جوان ہیں والڈن والے انسپکٹر صاحب ہیں ڈپٹی صاحب ہیں جو بھی متعلقہ پولیس ٹریفک پولیس والے ہیں وہ یہ صبح سے نو بجے سے لے کے رات نو بجے تک یہاں پہ یہ ڈیوٹی دے رہے ہیں اور یہ جو ون وے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں یہ جو بھی آتا ہے خلاف ورزی کر اس کو روکتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ ون وے کی خلاف ورزی نہ کریں ورنہ آپ کو دو ہزار روپیہ جرمانہ کیا جائے گا ہماری جو عوام ہے پبلک کو بھی چاہیے کم سے کم ان کے ساتھ تمن کریں اور کوپریٹ کریں تاکہ ون وے کی خلاف ورزی نہ کریں اپنی جان کا بھی تحفظ کریں اور آنے جانے والے کا بھی تحفظ کریں جی جی سر ان کے ساتھ ٹریفک وارڈن پولیس والے بھی کھڑے ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں کیا ذرا آپ بتائیے گا سر دیکھیں جی کسی بھی قوم کے مہذب ہونے کا اگر پتہ لگانا ہونا تو اس کے ٹریفک کی چلتی ہوئی جو ہے نا वो उससे अंदाज़ा लगाया जाता है जी तो जितनी महजब जितने मह्हब तरीके से हमारी ट्रैफिक चलेगी उतनी हम महजब कौन कर तो ये लाहौरा हाई कोर्ट का बहुत अच्छा फैसला है इंप्लीमेंटेशन हम करवा रहे हैं अब ये है कि पब्लिक में भी अवेयरनेस आ गई है कुछ फ़ाइन का भी डर है और कुछ फ्यासब ये जो है हमारे साथ ताजरान जो हैं इनके प्रेजिडेंट ये बड़ा तावन कर रहे हैं تو اس طرح ہم مل کے جو ہے نا یہ کوشش کر رہے ہیں اور پبلک سے بھی ریکویسٹ ہے وہ بھی ہمارے ساتھ اس طرح تعاون کرے کہ جو روڈ ہم نے ون وے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں پلیز وہاں پہ ون وے جانے کی کوشش بھی نہ کریں اور ہمارے ساتھ بحث بھی نہ کریں جی اچھا یہ چودھری فیا صاحب کی ضرورت کیوں پیش آئی یہ امپلیمنٹ آپ نے خود کیوں نہیں یہ دیکھے میری بات سنیں یہ یہ صدر ہیں یہاں کے تمام شاپ کیپر جو ہیں وہ ان کے کانٹیکٹ میں ہے ٹھیک ہے ہم نے جب کسی کو میسیج دینا ہوتا ہے نا تو زہرے کے میچورٹی تک ہمارا میسج پہنچے وہ ہم ان کو دیتے ہیں یہ پھر اپنے دکانداروں کو دیتے ہیں تو جو دکاندار ہیں زہرے وہ ان کے ساتھ ہیں وہ ان کے یہ ان کے پریزیڈنٹ ہیں اور ان کی بات وہ زیادہ سنیں گے اچھے طریقے سے تو اس وجہ سے ہم نے جو ہے ان کا تعاون حاصل کیا ہے تاکہ جو دکاندار ہیں ہرڈل نہ آئے یہ دکاندار ہمارے ساتھ تاون کریں اور وہ ماشاءاللہ کر بھی رہے ہیں اور ان کی وجہ سے کر رہے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ دوسرا یہ ہے کہ ڈیوٹی بھی ہماری یہ دیکھ لیں کہ کتنے الرٹ صبح نو بجے سے لے کے اب تک ہم جو ہیں اور رات گئے تک جب تک مارکیٹ بند نہیں ہوتی ہم رہیں گے انشاءاللہ شاء اللہ صحیح آپ دکاندار ہیں یہاں پہ ہاں یہاں ہال روڈ پہ جی جی تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو صاحب نے یہ سارا سلسلہ اور پولیس بھی امپلیمنٹ کروا رہی ہے قانون کے مطابق ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق تو آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں انہوں نے بہت اچھا کیا جی اس سے ٹریفک میں بہت ہی مسئلہ تھا ایک ایک گھنٹہ ٹریفک رہتی تھی بالکل اب یہ دو دن سے ایسا ہے کہ بالکل کلیئر ہے سڑک اور جو ہمارے جوانے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں اور ان کا ہی کام ہے کہ لوگ ان کے گل بھی بڑھتے ہیں مگر یہ بڑے اچھے طریقے سے کرتے سوال تھوڑا سا یہ جو اندر آپ کے سٹینڈ ہے جی جی پوری روڈ بلاک کی ہوتی ہے سلسلے میں کوئی فیاض صاحب سے ہم پوچھتے ہیں تمہارا کہ یہ جو اسٹینڈ اندر موٹر سائیکل اسٹینڈ ہے وہ قانونی غیر قانونی بات نہیں کرتے ہیں لیکن وہ جو ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے رش پڑ جاتا ہے اس سلسلے میں ذرا آپ فیاض صاحب بتائیں جو آپ یہ ٹریفنگ کی بات کر رہے ہیں جو روڈ بلاک ہوتے ہیں یہ گورمنٹ نے ایک یلو لائن دی ہوئی ہے یہ یلو لائن کے اندر آپ نے جو نا ایک یہ جو یہ موٹر سائیکل اسٹینڈ جو ہیں سارے لیگل سٹینڈ ہیں سارے سارے لیگل نہیں ہیں لوڈ پارکنگ کے پاس کچھ سٹینڈ ہیں کچھ انلیگل ہیں جو لوڈ پارکنگ والوں نے جو سی صاحب نے ایک ہمیں لائن دی ہوئی ہے کہ یہ لائن جو ہے نا یہ لائن کے آپ نے باہر نہیں آنا اب جو ہمارے یہاں پہ حال روڈ پہ ماشاءاللہ جو مافیا گروپ ہیں جو یہ سٹینڈوں کا جو قبضہ کیا ہوا ہے ہر جگہ پہ انہوں نے روڈ بلاک کی ہوئی ہیں ہر پرابلم ہماری یہی ہے یہ لائن کراس کر کے ایک کی بجائے تین تین لائنیں لگا لیتے ہیں ایسا نہیں ہے تو یہ مافیا جیسے عمران خان صاحب کے قابو میں نہیں آ رہا ہے تو آپ کے قابو میں بھی نہیں آ رہا ہے سر ان شاء یہ عمران خان صاحب کی قیادت میں ان شاء اللہ تعالیٰ آہستہ یہ معافیا جو ہے وہ بالکل قابو آئے گا اور کنٹرول بھی ہوگا اور ان یہ روڈ جو ہمارا رواں دواں بالکل صحیح چلے گا یہ بہت شکریہ سر تھینک یہ جو ہائی کورٹ کے حکم پہ دو ہزار روپے فائن وہ ہائی کورٹ نے آڈر دیا جی جی اور یہ جو دو روپے فائن کیا ہائی کورٹ نے تو اس سلسلے میں آج ٹریفک والوں نے یہ روڈ بلاک کر دیا بالکل کہ ون وے ہال روڈ پہ آپ نہیں آ جا سکتے ہیں تو اس سلسلے میں آپ خوش ہیں یا آپ کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے ٹھیک ہے ویسے بائر مین روڈ پہ تو یہ چیز سمجھ جاتی ہے لیکن ہار روڈ کا تنگڑ آگے پہلے بہت رستہ ہے تو اس طرح تو یہاں پہ تو نہیں اچھا لگتا یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے کے جو مین روڈ تھا وہاں پہ تو سمجھ آتا ہے کہ چلے ٹھیک ہے ون نہیں آنا چاہیے اس میں خود کو بھی مسئلہ ہے اور آگے کسی جان کا بھی مسئلہ ہے اس لیے بہت شکریہ یہ کیا ہوا آپ کو جانے نہیں دیا آگے اچھا آپ بات کر لیں یہ آپ کو جانے نہیں دے رہے آگے پتا نہیں کیوں نہیں جانے دے رہے کو نہیں کیوں نہیں جانے دے رہے ہم تو انہوں نے بتایا نہیں کو دو روپے کا چلان ہے ون وے جانے کی وجہ کیا میں نے بھی میں نے آپ کا بھی ہو گیا چلے گئے تھے نہیں نہیں وہ ادھر باہر ہی نہیں یہ سرو ہے بتائیں یہاں پہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ ون وے بنتا ہی نہیں ہے جس سے یہ کر رہے نہیں یہ ون وے بنتا ہی نہیں نہیں یہ کس چیز کا تو چلانا یہاں پہ دو ہزار علاوہ آپ اندر چلے گئے تھے جب انہوں نے کیا چلے گئے اچھا اندر کیا یہاں پہ کیوں کر नहीं آپ گئے نہیں बैनर پہاڑ ہو گیا جی بینر پار ہو گیا کون سا بینر, بینر؟, یہ بینر نہیں لگا یہ پار ہو ہو مطلب آپ کے خیال میں یہ اچھا کام ہے یہ ٹریفک کم ہوگی صحیح ہے رش نہیں پڑے گا اندر بہت مسئلہ ہوتا ٹریفک کا دوسرے صبح سے تو برائے مہربانی آپ ہمارے ساتھ چار ہزار کی بجائے دو 2000 کر دیا تھا دو ہزار کیوں تو لائسنس نہیں درا اچھا لائسنس بھی دو ہزار نہیں ویسے نہیں ہوتی ہے مگر اتنا نہیں ہونا چاہیے غریب کے پاس ہوگا یا پاس ہوگا غریب بندے کے پاس تو نہیں وہ کیا کرے گا تو دو ہزار زیادہ ہے بہرحال ہونا چاہیے نا چلان اتنا زیادہ نہیں چاہی؟ ہونا چاہیے جتنا انہیں چاہی؟ تو غریب کے لیے الگ الگ چلان کیسے نہیں ایک ہی چلان ہوگا جی مگر جی جی اتنا جی زیادہ نہیں ہونا چاہیے مطلب دو ہزار نہیں ہونا چاہیے چار سو وہ اتنا صحیح ہے دو ہزار تو پورا ایک دن کا چار دن کا ہزار ہی نہیں ہے برال غریب بندے کے لیے تو امیر کے لیے بھی زیادہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ جو دو ہزار روپے چلان بھرے گا تو دوبارہ غلطی نہیں کرے دی گا وہ دو دوبارہ دو غلطی نہیں کرے گا اور دیکھنے والا والا جو ہے جسے پتا چلے گا میں خود میں بتا رہا ہوں کہ میں نے جس دن سے دو چلان رانگ وے پہ ہوا ہے میں رانگ وے خود بھی نہیں گیا ہوں حالانکہ میڈیا سے تعلق ہے گیا رانگ وے جو کرے دو ہزار میں بھی خیال کروں آپ کا خیال ہے کہ یہ جو اقدام ہے ٹھیک ہے یہ اقدام ٹھیک ہے مگر اتنا زیادہ نہیں زیادہ نہیں زیادہ زیادہ ہے کوئی بات نہیں